فنرديت ولا المهمه ديال انه يستقبلو باش يحكي له هذه الماساه ديالو ولكن شيء جميل ان المأساة الانسانيه ممكن تتحول لفيلم قسم الجوج ديال الاجزاء ومحيي وسيداتي سادتي محمد القوطي محمد القوطي مرحبا بك سيدي محمد بارك الله فيك اختي نور سينا بارك الله فيكم بارك الله فيكم مرحبا انا داكم اللي يعني كنهضروا مع المبدعين على سميله سيد لا مصطفى لا اي واحد منا عنده معاناتو الخاصة، وكل واحد كيترجمها كي إبداعيا بالطريقة ديالو، <تصفيق> أنت عندك واحد عندك سلسلة المعاناة مع العائلة ديالك. بزاف. بزاف. اللي غريب غادي نقدر عندك أنت مع الوالد ديالك والواليدة. بجوج. بجوج. بجوج. هادو يعني من بطن ما أنت، ماشي مربينك. لا باك وأمك بصح. في الصغر كنت تنشاور مع راسي تنسولهم وليت هما واش أنا وليهم ولا أنا. ولقيتي؟ ولدهم. اها ولده لقيتي راسك نتا اه واخا علاش نتا كتقول في الفيلم ديالك أنا ان الوالده ديالك كتدير لك وش ماشي دارته ليا وكلته ليا ليجا؟ اه وكلته ليا الوالده ديالك اه الام ديالي لا هي ولا الاب وعلاش ديري لك هكذا؟ انا ما عرفتش علاش من الصغر وانا معيد مع الوالد والعصا والمعاناه والتشرد والزنقه والتكرفس والفلقة عندك شي خوت عندي خوتي يعني انا الكبير اه عندي اخويا كيفما تا خوت حتى هم موكلينك لا انا خوتي انا يعني وياهم بخير وعلى خير ماجيران بخير بخير الحمد لله هي الوالده ديالك الواليد اللي دي موكل شنو آه. كيقدرتي تتعرفي على الواليد ديالك والوالده انا من الصغر ديالي كنحس براسي بانني يعني ماشي ممكن. لا ماشي موكل ماشي حاجه ماشي نورمال من الصغر، تمشي حاضر راسي شنو شنو كنعرف كاع من ديالها كي علاش هوكو ديما لا سيلت تحت جيجوال بجنبي ما نهز في راسي الان انا تكبرت عاد اللي تنشوف با عينيه في عيني توصل شي 35 سنه ولا أو عاد اللي تنحقق فيه الشوف اها كتبت العصا وكتبت هذاك الشيء اللي حتى كبرته وما يديروا فيها في المصيبه هذه واش منين قالك راه اه وكلوا عليا وسدوا عليا في الدار شي 6 شهور وانا حاجب ما تنخرج قويت تنزل حتى لحظه بابطر ونعاود نخي اها وفي هاديك الفتره كليت داكشي اللي كليت حسيت به وعشرين يوم تقريبا قابضاني من فواحد البيت البيجاي ديالو خرجت بالليل هاكوك تاع نجلي وحيد تحوايج في الزنقه وكاين الشهود العساس بالشلال ورماتنيش الناس الصبح لقاني <تصفيق> في الجامع طن طن اها هاو ثاني بقيت هاكوك حتى لليل ندخل للدار دخلني هي فائقه معايا هذاك تنهزنا 60 حزب وهي 60 حزب وتنبكي وهي تبكي تقول لها يا رجل والله ما تخاف نقول لها لا راه بيت حماق بيت ندير بيت نتكرفص البدايه ديال داك بدأت يشد تيشد فيا طيب ملي كتقول بانك انت عاشق الكره وكدير رياضه البوكس يعني آه. كيفاش هاد الناس كيغلبوك وانت بوكس لا كنت الكره تنلعب الكره مزيان وبالشهود ومن كلشي لا كنت نمشي بعيد في الكره من صغري كنت انا كاع ما تنمشيش نقول لشي فرقه بيت معاكم هما تيجيو تيدقوا عليا هما تيستوني هو قعدت باقي عندي 12 سنه ولا 13 احنا عيد لك لانه انت عملتي في اليوتيوب واحد فيديو سميتو بوكس سلام ياك سلام سلام وكتبتي اون العالم علاش اليوتيوب؟ واش اليوتيوب بالنسبه هو الوسيله الوحيده يمكن همك؟ لا عشتهم وصلت تحت <تصفيق> ومار تحت التحلوله حسيت بها انا مشاليه الراس ديال دماغي وما كنت نسمع ما تنشوف ما والو فمي موواج هزني واحد السيد واحد السنه وشربني الحليب وانا فاش بدا معهم ف2003 شكون هما <تصفيق> الوالدين كدا معهم اه داعي انا وياهم في المحكمه في المحكمه تيقول بتي لي الرئيس ولا القاضي اشفيتي من هاد الناس بيتي فلوس بيتي شي حاجه تاوليه ما بيتو والو لي هادشي اللي داروا لي في هو اللي تنقول هو اللي بغي انا مسأك علي الله بلكي ده بلكي كيفاش ممكن المغربي يصدقك على انه باك اللي والدك وامك موكلينك دايرين ليك توكيل اه اه طيب آه آه يعني الان ما كنصادفوكش وحنا في سمير لي حنا في ان اف ام ماي فيبر يعني صيغه اخرى كنصادفوك هذه المره وانت عملتي تجربه ديال انه هذا الشيء نقلتيه للواقع بطريقه اخرى داكشي جابوه يلاه. شفتي على الابداع؟ انا فقط غير قبل ما ندوزو للابداع اللي المعانات اللي ترجمات لكور ميتراج والكتاب كذلك، انا بغيت نسولك واش المعامله ديال الوالدين ديالك يعني كيتعاملوا معاك كيف تتعاملوا كي مع خوتك. انا كاع بزاف، فاش كنت انا واحد خويا صغير، مفوت. انا كبر منو بعام، يعني انا تعلقت مع عقلك باش يعلقني هو خويا تياكل الاعصاب السلك في الضو، تا ولا تا يطيح بالكريز، تا بالكريز. الى خرجتني أنا تيخرجو حتى هو، أنا في شحال من وقت نكون خارج الزنقة وخويا ناعس وأنا عس عليه، تنبقى أنا تنكمع، يعني, يعني أنا تشردت في الصغر بزاف، يعني كتبت المعادلة ديال الخيرات كأنك دير فيديو كتبت هذاك الشيء جابر عند الله، واحد الليلة حتى قعدت تنكتب في الشيء الكتاب ها هو عندي، وكتبتو درت فيه الحياة ديالي فاش خدامت فاش. عطوا لي جوندار مشيت فاش خدمت فلوطيرات فاش كنت ألعب الكره فاش <تصفيق> كان هو هاك وقتا صورته ودرت لك الكورميترات الأول في عشرات التخاق ويصدق زوين شكل وقف معاك تو كان الله سبحانه وتعالى راسي صورتيه الراس جبت إنسانة عندها ديك ستة صورات وانا درت المونتاج وانا تكلفت بكل شيء جميل، إذا هنا كنقدموا نموذج ديال الفنان من من من جهة أخرى يعني من حجم المعاناة اللي عاشها عمل فيلم في جزئين ياك دابا دابا من وصفة طويلة أه. فيها تنسميتها باقي كان وأنا نقسمها لأجزاء هذا اللي هي كاملة باقي كان كافح الجزء الثاني صغير وكبير تاع الطفولة واجه خوش ان شاء الله هاد ليامات غادي تلوحها دواصله الوحده اللي درت ليه الكواليس مم. الاشهار ديالو يعني. جميل انت دابا هاد الافلام هادي ما شي واحد ابار انك تلوحها في اليوتيوب ما قديش عروض قاعات السينما آه مازال يلاه البدايه انا يلاه الناس اللي تيبكي واللي شافوا في العياله تيبكيوا ما منين لا شي مرة ولا شي واحد ما تيشوفوش وما تيبكيش والرجال تيشوفو ثلاثه المرات حتى لاربعه حتى لخمسه ما تيبكيوش يقدر يبكي يقدر ما يبكي واو القدره ديالو والقدره ديالو مره لا تنتحدا أه، حتى نعم بغيت نرجع ليوسف يوسف خذ الميكرو alors c c'est un autre exemple d'ailleurs ديال les artistes parfois kan jibou bhalad les cas mais c'est sûr que هذا السيد عانى معاناة ديالو كيما اي فنان يمكن يعانيها واستطاع لانه يخلق من الفن والمساحه الرحيده اللي يقدر انه يديرها عبر هذه الفيديو لي فيديو اللي كيلوحهم في يوتيوب كيفاش هادك جريو يعني صراحه الحقيقه آه وعائلته حياته هو صغير خلاتو خلات انا تكون منه نقولك آه فنان او آه يعني مساجر آه في القصر يعني <تصفيق> ماشي ساهل ماشي اي شخص يقدر يدير فيلم في المقتصر وي يعني يحكي فيه القصه ديالو دو ازا آه ديال من الصغر ديالو هو حتى هو في, في السن اللي يعيشو دابا آه صراحة على الترفية بسبعت آه القصة الجايو رقبا شلت الفيديو <تصفيق> صراحة عبترش الله معك الله معك انت غير تكمل زي أنا غادي أول آه كتاب حين جاي هذا راه غادي تشوفوا حتى صراحة فارتون صراحة يكون عندك مشاكل مع والدين جاي توصل معاهم ما حكي شوية آه مكنشوفهاش عادية صراحة الوالدين راه هما لي ولدونا ورباونا وكبرونا كيكون داك الإحترام يعني باش توصل لهاد ال- لهاد ال- الوصل لهاد يعني تشتي تا صافي أي يبارك الزيد وحداه كما كنقولو صح هنا هنا فقط محمد يعني واش واش كانت ظروف مادية كانت يعني مشاكل في الأسرة تخلات أنه إلى هدشي لي تتقول صحيح أنه يديروه فيك وا كنا هاجيين بحالنا بحال الناس عاديين يبات لي ما عملو في عقلو مقيوس في عقلو هو اللي, اللي امكن كان كنا حنا وياها بخير وعلى خير كاع الخوت نجيبوها حداها انا نتفكر واحد الجواب في الصغر باه كانت في الدار ربع الواليده كنت عندي 9 سنين وضربت في الفلوس وديك الساعه كانت 19 ريال ومشيت وعندي 18 ريال يعني. ودبرت في ريال وبات يتسجل له وتبيعوا حدا الفرنان وتجيب له ميه فلوس ما قيس غير تخدم ميكانيسيان بحال هكا تعطيني ميه دراهم في السيمانه تمشي يعني تاتهرم ومنين مدينه كبروا لم لم لم لم وي وي وي وي تخردت لنا هذا الشيء وهي وهي قالت لنا نتوما انا الدار ما بلاصه وبدا غادي تعطيوني انتو 18000 ريال في البيت ولا 30 الف غادي تدخل فيهم. واش غادي انت الوالده ديالك. ايه الوالده ديالي انا اه انا وياهم دابا نحطوا يدينا فوق 60 حزب والا باغي نمشيو لقبر النبي ونحطوا يدينا فوق قبر النبي ويقولوا لي هما لا ما درنا ليكش ونقولوا لي لا انتوما اللي درتو لي حيت انا عارف هما اللي دارو لي ما يقدروش يحطوا يديهم فوق قبر. وانت دابا بشكل او باخر كوليتي مخرج وكدير افلام وخا انهم قصص واقعيه من الحياه ديالك. وكديرهم في, في اجزاء. طيب ان شاء الله ندير شي فيلم. اكثر من هذا الشيء. غادي ندير فيلم وغادي نكد ان شاء الله. ملي غاتجيب الامكانيات ديالك؟ عندي شويه وغادي نزيد شويه ان شاء الله. سيبقى سيبقى أنا صراحه. انا مريض. طول ما قعدت غادي نطيح. حتى حلول تشللت فيها. وعاود رجعتي دابا. باقي غادي نطيح. الا ما حيدولياش هذا الشيء اللي فكرشي. وهما اللي غادي فيهم. كل كلشي محطوط في المحكمه والشكايات شيء والله الله وصل لواليدين والجنة شيء ولكن انا ماقدرتش وقتها نتب انا لدابا أعطت تذكرت مزيان واخا ما تجري الرياضه وداك شيء كنت نشرب كنت نكمي حيت الشر ولا يدي يدياني تاع ليا وتمشي ليا الروس مره مره ديال دماغي يعني مثلا مرات الطبيب دوك حلمه تمشي تيمشي لي ليا كلشي وهما راهو هو السبب وداك الشيء اللي فكرت فيه وحيدتو ديال ديال حيت درتو في كاس بلادي بحال السمن ماشي السلوكه ماشي لاسق ليا يعني في كلشي ما خليت رزقي ضاع غير تنظر مشيت على الحاج الطيبي ما خليت تنظر والو لصق ليا دابا في كلشي مزيان وهاد الماده هذه ماده تاكل الخلايا اللي في الدماغ تمشي بناتهم تيبقى الخلايا اللي انا صراحه رح في حياتي عمري ما سمعت شي حد ممكن انه يوكل آآ آآ يعني اب والوالدين يعني الوالد والوالده يوكلوا ولدهم ومحامين عليا 25 يوم كان خرجت نشري في الزنقات يضربني الضوط ياخذ ليا من عينيا طن طحت النور كبلات 25 يوم وهم يسفطوني فيها المرشيش يقول ليا البومبيه وداو المرشيش دخلت عند الطبيب وما متفقين معايا ويقول لهم ليش جبتو دابا فهاد الوقت بالزياده لا ليه ليه سوني تقول ليه؟ ليه لي سوني كيقول ليا ما كنقولي فيا كرشي حتى ضحك عليا أنا داكشي فيه ليا في كلشي بحال بنادم انا كتب تعز بنادم مو طنضر بيه هنشيك <تصفيق> زوج يكونوا اه عندي كلشي هنا تنجول تم في الما مشيت انا عازمها يا بنادم فكر شي واش نا هي نغايه انهم يديروا لي كاع هادشي الهدف كبر اه تم بولاريو مش الجوع ولا القهره ولا باو ولا الطار ولا حتى انا لا كاع من الطار ومسك علي الله حتى انا في 16 كان كير الدار 40000 ب 50 تنكريها ب 50 و 40 وثاني يا انه القصه الواقعيه استطاع انه يمشي خدمها وخرجه في اليوتيوب الان اللي وسيله ديال تواصل كبيره. وين شهر وشافوها الناس شي 3000 قلت شي حاجه مزيانه. تفري بيا. تبارك الله عليك سيدي محمد القوتي سي سامي راي بك بيك يعني كيف دازت الجوله ديال الصيف؟ باسكو الصيف ما تشوفناش داير. سكينه دو كازا كتحيب وكتطربت الاغنيه ديال ديال دي المغربيه ديجا درناها قبيله. لا لا اذا بها نختموا ان شاء الله. وتحيه لنياسين مراكش تحيه لكل هاد تفضل في الحقيقه كانت جوله كبيره في الفيسيفال في المغرب تغني بايكون اللي في <تصفيق> اوروبا، المغرب تقريبا رمضان كان عقل <متحدث> آه كان كانت آه، المضيق ضيق آه الزلال ورزازات ودلاو لا آه شلف فرباط أصلاً فرباط في الرباط ومهرجان الشباب ني اصلا في الرباط ني الجديدي في سيفا وهادشي اللي بقينا خنا عليه والحمد لله كان واحد ا آه كانت حتى و... آه سميت هانيه آه بلاد شنو باش نقول لي نقول لي انا هضرت السيد بقيت مدوخ دوخة، يعني بقيت معاه ماشي معاه والله العظيم، جاتني بيزار هاد القضية ديال الوالدين دي دي دي موكلين ولدهم، أنا بغيت مدايخ والله العظيم، ولكن الزوين أنه خدم ارتيستيك مون هذيك الفاس، أين كانت كنت واحد الجملة كبيرة في المغرب وكما شاف المغاربة كاملين كان واحد الإقبال كبير يعني الحمد لله ما طاحش من مية وربعين كانت وستين كان جا جا الناس المنظمين اللي في فيستيفال كي, كي أنا سامي هذا العام ما الحمد لله كان اغاني اللي كتسمع دابا الجداد اللي نزلاتهم دابا في اليوتيوب ديال اليوتيوب كانوا اول اول اخت اللي غنيتو في الفيسبوك تجاوبوا معهم الناس لان كانوا ماوديش دوينو وكانوا دير كانوا اغاني اللي فيهم ديريتس يعني ريثميك يعني تقبلوها كاع الجمهور المغربي الحمد لله كنتمنى ان كلشي اغاني كاع الجداد اللي نزلات من 2015 يعني لاقى الاعجاب ديال الجمهور رغم ما في اليوتيوب ولكن و نية ديال خطات صحيات هذه دابا راه كدوز كانت ديال مغربيه ديال يعني اغاني ديال 2015 الجمهور ديالي للإعجاب ديال البيبليت نرجع حتى في العالم بارتولان شكرا سميره ام الحسيني سيد الاصفر يوسف اسم القوتي وصلنا نهايه البرنامج حموده دارت الجهاز وراء الارسال المباشر كذا آه انا من محافظه داخل الاستديو صوفيا صافي ميشيل غوسيل اشانغاري تبارك الله عليكم